الاعزاء على السلام عليكم كما تشاهدون سوق مدينه سماره تحيه للمشاهدين جميعا شكرا لكم اشكركم بزاف على الدعم ديالكم كنشكر اللي مشترك معنا وكنشكر اللي الله زارنا مرحبا به في القناه تحياتي للحباب والصحاب الاصدقاء كما تشاهدون الآن ناس سوق المواشي بمدينة سمارة يا الله خوشي فرجا مونتياء كملوا معنا الفيديو بتلا آخر ليازاتكم السلام عليكم <تصفيق> ما مصور ما مصور ما مصور ما مصور وزيك ما مصور تتكلم عن معاهم ما فيها تكلم لا انت ما كاينش شوف ها انت شوف أشوف. أشوف. ها أشوف أشوف أشوف أشوف. ها سير سير اريح ما شادك خير سير فيها سير هذا صاحبي هذا لا لا انا انا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 أره أره أره الله تجرش ملك. الله عش. لا تجرش مرت سبعة الله تعالى الله الله لا الله تعالى سبحان الله تعالى سبحان يعني عنده يا مصطفى هذا يا مصطفى بين الله يستر لك اخويا الله يستر لك هذا هو نص الصفره 46000 ريال وكتقولوا الغلا كاين في الصحراء ما كاين لا غلا ولا حول يقداش نبيعو ب 46000 ريال كاين الغلا ولكن حاربوا الرجال هاك كيك. الله يرحم لك الوالدين تحياتي لك يلاه هذا حولي داير 80000 ريال او سبع ب 46000 ريال وهذا 70 56 هذا 56 كيفاش حاربوا الرجال ما فهمتش هاد الادعاءات الصحره مقاومه ضربت طرقان وصهرت و. بس آه الله, إيه. الله, الله, أه. الله الله عم. الله يرحم الوالدين. هذا. كيرملها أحمد السهير لاحظتك عزيز شلينا انا صغير. نصر الدين نصر الدين مع صوروا, صوروا آه كاين كاين الله يلاف تفرجتي مزيان كيدا شلينا الغير <تصفيق> مازال ما هذا هذا البارح هذا الف وهذا 60 الف ريال مزيان هذا أدل شحال الصغار مولاي حمد؟ خويا عطونا فيهم ألف هادو. ثلاثين 30,000 ريال للواحد؟ ثلاثين ألف للواحد والبيع ديالهم شحال مولاي ريال. اه بدريين هادو؟ دار اه الله يستر مولاي حمد. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يا رجال دخل <تخلص> لصابي عندنا اللهين عبده صدمه دخل عدنا سابي مراد أه آه لا ونحيده آه. ها؟ غادي نحيده لما أجبادك نحيده دخل عندنا سابي زورنا القناة. لا ما يدخل لك وعندك لك لا, لا لك ايه. لا لك يزورك ايه دخل لي درقانا غادي. أنا عايت الرجل ياك <تصفح> الله لا نردنش على الله ونبيره شو محاولك يا الله سير على الله شل غدا إن شاء الله ده غدا إن شاء الله يلا الله أحب دك وراه عندي عمر نتاني قاعد رأس قاعد رأس قاعد رأس ألف خمسين ريال آه ما غليتي شوية أو ما, ما, هذا. ما الخروف غليتي. ما هذه القناه عندك شي يقول لي دير غير سوق السماره تلقاه سوق ابواب الرحمه قناه ابواب الرحمه قناه ابواب الرحمه قناه ابواب الرحمه ها جيتي اخي سعيد جيتي جيتي تغبرك برك جيتي تتقدى اخويا ها ولا مازال مازال مازال ما تقديتي والو كاين كاين الغلاياك اه أوينوا بالله سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله. يا رب. يا رب الله خير إن شاء الله شاري خير. إن شاء الله يا رب. يا يا اوينو بلا دامه هنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب بغينا حنايا بغينا كلشي بغينا كلشي عمر الله نحرك شويه شويه تلينا الحاج اش دايرنا لاباس هك بخير بخير واش السوق كل واحد ولا فين 34 هادو اه زوينات هاد آه زوينات آه الله زوينات تبارك <تصفق> آه الله اه زوينات تبارك الله بجوج بشحال كتعطيهم بجوج 32 بجوج 17000 ألف الوحده ريال هذا حوليه القياس هو الله يرحم راه كاين اللي فايت اه داكشي الناس مغلية ها كيعلو دابا راه الخير موجود ياك ماشي زعما شويه صابر الخير الله يرحم الوالدين هاك جوجات. هما هذا 17 كل راس الله ييسر لك لا لا هاني داكشي الله يحفظك الله الله يبارك الله يحفظك مازال ما عطاكم والو يلا جينا يلا دخلتوا للسوق والله. الله يسر لكم يا الشاب جديان هادو لا هادي جديه وداك جديه هذي هذيك اللي من لي جديه هذاك الجدي اللي من لي ذكر اه وغادي جديه اه عندك تبارك الله هاد الجديان ديالك الله غادي دي صح زوين تبارك الله جيب ليه طيب زوين الله يبارك لك حصله تلين 8 تلين وهذيك الله سداسيه رباعيه هادياك لا رباعيه سداسيه شفتها صحه سداسيه مزيانه الله يستر لك الله يحفظك وهاد الخيره لينا الجزائر هاد الخير هذا راه فينا مزيان يا لا لا غادي يتبعو ان شاء الله ان شاء الله بس الحديد حديدك ياك مزيان الله يرضى الخير و لو تمنو تالي 42 كير 40 يا ربعين. هذا اللي من له آه. اوكي آه. كيدير السوق الله يجعل البركه جران الله يجعل البركه آه. شويه اللي رعي بيه. اللي ما شرعي. آه الله الوالدين لا الناس يعني anyway> شوف شوف هذاك الراجل شوف عطاو 42 اللي عطاو عزيز قاعد لا داراس اه الله والله الا كندير معاك تم من عام كنقول هذا و انا الله يلا عرف كناك تقاذب الله صار حسن. طاواربعين. طاواربعين. حسن والله. واحد اخر. من <مرتبير> بخير. لك اربعين الف ريال. والله هناك كندير ####إلا غتكاد معانا أنا ستين ستين ألف ستين هي اللي كاين تبارك الله حولي هو صغير اسمها الحليف قال لي كارا شويه ديال خير هو شويه الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ستين ألف ريال والله ما ألف ريال اخويا بارك الله هذا الحولي جزائري الحولي جزائري هاد <تصفيق> الناس ديال الجزائر عندهم هاد هذا اللي عندهم الزب عندهم هذا هو بحال دابا حنا ما عندهم هذا الشكار هذا كيكون الله يسر لك اخويا بحفظك عللي نخويه تمام 30 لا لا واقفه 30 كاينه موجوده ياه الله لا جام جام شباب فازين باركوا أو ديه ودميه. يعني. طي آه. آه. الله زين والبيع ديالو شحال فيه. شوي نبيعوه واحد وثلاثين وثلاثين. وثلاثين ياك. 32 وثلاثين. معاه مسكين. زيان اخو الله يسر لي. ها؟ هادو هي هادو شحال? اللي 17. هادو? اللي لا عرفتها من قاعد لا شوية مسكين. آه. 17 ليطوب مزيان الله يسر ليك والدين سميرين تالينات خير الحاج 42 42000 ريال تحياتي للرجال عاد <تصفيق> آه يلا ما بقينا نلقاو بحالكم في الله ايه وعمر وهذا الراجل هذا شوف الناس الزينين ما فين ما غتلقى بحال هاد الناس هاد رايح والله العظيم شوف راه هما الساس هذا هو لم هادو ولكن راه خاصكم الجيل الجديد ايوا خاصكم الجيل ما مسكينه مضروبه الناس اللي بغاو راه 12 الف ريال اللي عطين اللي لا 12 ناشر الف عادين فاش الناس يسمعوا الرخايج عندنا لا ما نكذبوش لا لا شحال قلتي لي الحاج قلت لي وقلنا عطاونا قلنا لي 240 اه كيك زينو اتني هذا ولا لا غاشني الحليب سال الحليب بارك الله ايلا زين تبارك الله والله يسر لك ود ديال الحاج الله طيب يسر لك امين يا بقا نبغي الفلوس شحال عطاك فهاد الحولية الحاج 32 22 بارك الله زوين ما به هذا تو ديالك لا مليون وربعين ألف ريال اللي عاطيين هذا مزيان أصاحبي أنت قاعد راسك ما اللهم بغي قاعد صافي غاريه ريح ها غاريه أزقا <تصفيق> ها ها والبيع ديالها شحال؟ أه <تصفيق> وانا عندي غا الروس عندي شحال طاول واحد ثلاثه كاينه درهم ولا درهم 1000 درهم ابو عز بزان اهلا بخير هاني لباس هاني كي اخي الله بخير وليدات واش مزيان الله يسلمك شلنا الخيرات اه عشرين إيه. ما ألف. عشرين ألف عشرين ألف ريال حقتهم. إيه. بقي تويه يا الله تويه قا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا خلي عاد توات تقلب لا لا خلي راسك على لا لا لا خليه لا لا يا شويتي يدك لا لا صافي بارك الله فيك الله يسخر راح لي راه ماني ولا والبيع ديالو شحال ايوا واش شتيها انا هذا مال نروح والبيع البيع ديالو شحال ####واش سيد بيعك عشرين ألف ريال... عشرين. <تصفيق>